جوزك اللي عم تدافع عنه مش شايف الله مصلحته، ولك مستعد يدعس على الكل كرمال يطلع، ولك راح يستني بالقبر كرمال يطلع من حبسه. ابنك كانوا خاطفين ناظم وجماعته يمي ابنك شاهين كانت السكينه على رقبته وجبل هو اللي فكه ولاد الشاميه فكو راسي من ستين فرد ولك اكلني الموت وبزقني بازق يمي شو بده فيني خلصني ولك بيتركني موت وستين عمري اذا برجع بس لا يمي لا ولاد عمي ما عملوا هيك ولاد عمي حطوا روحهم على كفهم وزدت اكل كرمالي جبن خيب احسب زلمي يا ابن العم انا بظهرك لا تهتم احسب زلمي يا ابن العم انا بظهرك لا تهتم عشان يعني انا بايدي ندعوا على شرب